Zdravo in dobrodošli v Lidovi Talnici. Moje ime je Anžavel in tokrat gremo ni kamar. Ja pro ni kamar. Kar pa še ne pomeni, da ne bomo aktivni. Otrovace imajo lahko aktiven in zanimiv dan tudi doma, na dvorišču, pred blokom, skratka kjer koli. Res pa je, dočasih potrebujejo male spodbore. Nastaršo na staršo pa je, da otroke odlepimo od vseh ekranov. Za vsakih 30 minut preživetih pred ekranom bi mogel biti otrok aktiven vsaj dve uri. da otrokom zagotovimo dovolj gibanja, se s tem razvijajo socialne veščine, koordinacijo in pa odnos do lastnega telesa. Pri mlajših naj telesna aktivnost vedno povezana z igro. Medtem pri starejših pa je lahko že tudi bolj specifično usmerjena. Eno od takšnih aktivnosti so poligoni, so zabavni in vključujejo igro, zato jih otroci radi počnejo. Poligone lahko tudi postavimo kjerkoli z minimalno ali praktično nič upreme. Je, da si kot družina vzamemo čas za skupne telesne aktivnosti, s tem tudi krepimo družinske vezi in ustvarjamo skupne spomine. Aha. Predvsem pa otroke izpred ekrana.